ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن نے سیشن کورٹ میں پبلک پروسیکیوٹر آفس میں ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر اور ان کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ میں پبلک رائے مشتاق اور ان کی ٹیم نے شرکت کی پروسیوشن ٹیم نے ہائی پروفائل مقدمات بارے ایس پی ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن کو تفصیلی بریفنگ دی میٹنگ میں محکمہ پولیس اور پروسیوشن برانچ کے بامی تعاون پر زور دیا گیا زیر التوا مقدمات پر بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت پر بھی اتفاق رائے کیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن کا کہنا تھا کہ دونوں محکموں کے باہمی روابط اور تعاون سے ہی بروقت انصاف کی فراہمی ممکن ہے